એક દિવસ કાગડા ને ભૂગાવી હતી નીકળ્યો पर थोड़ा को कोई इन्ना, कोई इन्ना खाए चुके शे। थी। आ, अरे ईंडा को तो पडशे आ ए पकड़वा पकड़व होतो थोड़ा थोड़ा दिवसो दिवसों पीप छिंद मण ने जीप पहुंचो खावा પણ તેને <laughs> તમને એનો મિત્ર થઈ રહ્યો હતો કાગડો ઉડી ઝાડ થી ઉતરીને એના મિત્ર પાસે આવ્યો અને રડવા લાગ્યો એ મારી પાસે એક ઉપાય છે તું ર અને મારી વાત સાંભળ જો તું જા એ નાવાની પછી પરિણામ રાજકુમારી તળાવ છે ઉડી ગયો છે બધા નોકર એ સાપ ને મારવા લાગ્યા ने एरो को पाशा ए बहुज खुश थयो थे मुश्किल दूर गई थी बाद गई बाद धन्यवाद मित्रों मुसीबत मदद कर